بن تیرے سر کو کہیں جھکایا نہیں کرتی بن تیرے سر کو کہیں جھکایا در چوڑ کر کہ جایا گرتے دکھ اپنی کل رکھتی تو اب میں آپ کے سامنے ہمدی باری تالا کی چاندا شعر پیش کروں گا میرے اللہ جی آ نہیں میرے اللہ جی آ گور میرے اللہ جی آ نہیں جیت اللہ جی گور میرے اللہ جیا نہیں گور وہ رزق تو داوے اللہ دا بندیاں گیت کسے د گاوے بندیا کمزوری دیکھ لگی تو تھی کمزوری میرے رب نو چوڑے میرے اللہ جیا نہیں گور میرے اللہ جیا نہیں گور سب کا تے سب دادا کا ترشا اللہ جی غور میرے اللہ جیا نہیں تو اب میں آپ کے سامنے نعت رسول مقبول کے چاندا شیار پیش کروں گا اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا دسنی گلی ماں ساتیاں کہ تو لے آئیے سونا دسنی حماں سادیاں دیاں کیت لے آئیے سن لال دسنی گلیماں سادیاں دیاں کیت لے آئیے سن لال اکیاں بسر اکھیاں ماں جا گل بسر بلیں لے کنڈلے وال لکدا چپدا چند مانی جمال لکتا چپتا چند نسمانی دیکھ کے غسن و جمال دسنی حلیمہ سادیاں کتنے آئیے سن لال دسنی حلیمہ سادیاں کتنے آئیے سن لال وہ تیرے ڈاچی سی کمزور بڑی او تیرے داجی سی کمزور بڑی او وہ ہو گئی ہے شاہ رہ گئی تین تک سوچ گئی آئی تین تک تک سوچ گئی آئی جدوں کا سبار گسی نیا تری بکری ہو گئی چال کیا سہان لا جدو کا سبار گسی تسا جایا نہ جگا پر رب دے تو کسی گسین جایا نہ پر رب دیئے تو کس گسنی گلیم سادیاں کہ چلے آئی آئے بہت سوار جگیرس چال بال امیر د آئے بہت سوار دے بال امیر دے محشر دیاں کیتھو لیے سڑ لال دسنی حلیمہ سادیاں کیتھ لی آئیے سن لال سلام